Ai, agrador, zan, furada, ceo, como os aparcadores da roda do Uteiro. Rúa Barcelona, Hong Kong, galego, damos a vida por un palmo de terreo. Ai, agrador, zan, da rúas cativas, os mozos non morden, nin en doble fila polo si sí, polo non. Especulación, ai, agrador, zan.